בסרטון הקודם ראינו שמערכת יכולה לעשות עבודה על ידי התפשטות. היה לנו מחל עם גג בוחנה, כמו בסרטון על תהליכים, עם מספר גולות עליה. עשרנו גולה אחת, ובהנחה שהלחץ במערכת היה קבוע, כשינוי היה מאוד קטן, הבוחנה נדחפה מלה בקורח מסוים. מכיוון שכוח שווה ללחץ כפול שטח, חישבנו את הכוח על ידי הכפלת הלחץ בשטח של הבוחנה, וקיבלנו את גודל הכוח המופעל. כשהכפלנו את הכוח הזה, ומרחק אליו הבוחנה נדחפה, קיבלנו את כמות העבודה שהגז עשה, את עבודת ההתפשטות. ניתן לכתוב את זה מחדש. במקום לכתוב לחץ כפול שטח, ואז כפול המרחק, ניתן לכתוב לחץ כפול מכפלת השטח והמרחק. במכפלת השטע 8, כשבה לשינוי בנפח של הגז. הגענו לנוסחה, שבה העבודה שהמערכת עושה, שבה ללחץ, כפול לשינוי בנפח. בהמשך, הכנסתי את העבודה לנוסחה של השינוי באנרגיה הפנימית, וכתבתי מינוס, נכון? כי כשהמערכת עושה עבודה, היא מוסרת את אנרגיה למערכת אחרת. במקרה הזה, כתבנו מינוס. על כן, במקום לכתוב עבודה, זה יהיה מינוס הלחץ כפול לשינוי בנפח. זכרו שזה תהליך קוויזי סטאטי. אנו עושים שינויים מאוד קטנים. אנו מניחים שהשינוי בנפח הוא מאוד קטן ושהלחץ הוא קבוע וקירוב טוב. במהלך התהליך. זה לא תמיד נכון. אם היה לנו שינוי גדול בנפח, אם אלה היו גולות מאוד גדולות, הלחץ היה משתנה במהלך ההתפשטות. ואז היה קשה מאוד לדעת במה שווה כפול לשינוי בנפח. אם אנחנו מניחים שהכל נעשה בעזרת שינויים מאוד מאוד קטנים, אנחנו יכולים להגיד שהלחץ נשאר קבוע במשך השינוי הקטן, ולהכפיל אותו בשינוי בנפח. נראה איך כל זה מתקשר לדיאגרמות PV בהן עסקנו קודם. עד עתה השתמשנו PV, כדי להגדיר תהליכים קוויזי סטטיים, בהם מצבי המקרו מוגדרים היטב. נעשה עכשיו משהו יותר מועיל. זה בטח יבהיר לכם מה הסיבה שאנשים שעוסקים בתרמודינמיקה אוהבים אותם. בהתחלה, כשהמחל שלי היה כאן, היו כל הגולות על הבוכניין ובמצב של שיווי משקל. יכולתי להגדיר את כל מצבי המקרו, הלחץ, הנפח והטמפרטורה. יכולתי להגדיר גם את האנרגיה הפנימית. צייר זאת כאן. נגיד שהייתי במצב הזה. זה היה מצב אחד. צו אחד היה בדיוק كان אז התחלתי להסיר גולות. זכרו שאם הייתי מסיר את כל הגולות בבת אחת, המערכת הייתה נפנסת למצב לא יציב. לא היינו בתהליך קואזיסטטי. או תהליך הפיך, שאינו תמיד אותו הדבר. למטרות שלנו, אם לא היינו במצב שיווי משקל, כל הזמן, עד צריכים לחכות כדי להגיע לשיווי משקל ובנקודה מסוימת, היינו מקבלים שיש לחץ ונפח מסוים כאן למטה. זה אם לא היינו מבצעים כי פי שרת יבصير תונ הקדמ. אנחנוו משתלבים יד קובים, כהכל אפשר, לתליח קוזי-statי לדרישות שינוים קדמים בגרלות הקתנות האלה. היינו לא מספיק תכונות התני שתשמש בגרלות אדיות הקתנות. אני Fach גדל בצווא מתונה. והדובמה, ביצירות תונ עברנו מיכן, הصلנו גול אחד, ויגנו לכאן. הصلנו עוד גול אחד, ויגנו לכאן. הصلנו עוד אחד, ויגנו לכאן. לידע התליחים, קוזי-statים מאלי, אנחנו מרוביחים התפשרות לתהיר דרחה לשני. נגיד שלאחר שאסרנו את כל הגולות פרט לאחת, זה מתארת דרך המעבר. נגיד שאנו במצב 2, ואסרנו את כל הגולות פרט לאחת, צייר זאת. מצב 2 נראה משהו כזה. צייר זאת מהר. זה המחל שלנו. זאת הבוחנה שלנו. יש לנו הגולה אחת על הבוחנה. וכמובן הגז שבתוך המחל. לצייר זאת למטה, זה מצב 2. מצב אחד היה משהו כזה. מצב אחד, הגג היה יותר נמוך, היו לנו הרבה גולות על הבוכנה, היה לנו נפח יותר קטן, אז הגז התנגש הרבה יותר עם הגג ועם הקירות. קצרת אותו מספר חלקיקים. היה יותר גבוה, הלחץ היה גבוה יותר והנפח היה קטן יותר. זה לחץ גבוה. הציר הזה הוא הלחץ P, וזה הנפח, V. הלחץ גבוה ונפח קטן. הגענו למצב 2, אחרי שהסלנו את כל עגולות, פרט לאחת. עשינו את זה לאט, כך שאנחנו כל הזמן בשיווי משקל. יש לנו דרך מעבר, זה לאחרי שהסלנו כל אחת מהעגולות, כך שמצבי המקרו שלנו, הלחץ והנפח מוגדרים היטב כל הזמן. במצב 2, הלחץ נמוך, והנפח גדול. הנפח גדל, ניתן לראות זאת. כי הבוכנן התחלפה כלפי מעלה, שניסינו לשמור את המערכת בשביל משקל, כשמצבי המקרו מוגדרים היתן. והלחץ יותר נמוך, כי יש לנו את אותו מספר חלקיקים, אך הם מתנגשים פחות עם הקירות ועם הגג, כי יש להם יותר מרחב תנועה. הכל בסדר. זה מתאר את דרך המעבר של המערכת שלנו, או התהליך שהתרחש תהליך קוויזי סטטי. כל אמרנו שהעבודה שעשתה את המערכת בכל נקודה שווה ללחץ כפול השינוי בנפח. איך זה מתקשר לכאן? השינוי בנפח הוא מרחק מסוים לאורך ציר ה-X, זה ציר הנפח, זה השינוי בנפח. התחלנו עם הנפח הזה, ואחר שעשנו גולה אחת הגענו לנפח הזה. אנחנו רוצים להכפיל את זה בלחץ. מכיוון שעשינו זה לאורך שינוי קטן, ואנו קרובים בשיווי משקל, אנחנו יכולים להניח שהלחץ קבוע, בקירוב טוב לאורך השינוי, ניתן להגיד שזהו הלחץ לאורך השינוי בנפח. העבודה שהמערכת עשתה היא הלחץ הזה כפול לשינוי בנפח. זה השטח של המלבן הזה. עבור אלו שצפו בסרטונים על חשבון דיפרנציאלי, זה ודאי יתחיל להיראות לכם מוכר. מה יקרה כשנוציא דבולה נוספת? הלחץ יהיה קצת יותר נמוך. זה הלחץ החדש, הלחץ שלנו קצת יותר נמוך, כשנכפיל אותו כפול השינוי חדש בנפח, כפול השינוי הזה בנפח, נקבל תוספת עבודה. פעם נוספת, זה השטח של המלבן הזה. אם נשיך בזה, סך הכל העבודה היא, בעצם השטח של כל המלבנים האלה, כשמסירים את כל אחד מהגולות. תכן שאלה שלא צפו בסרטונים על חשמון מפרצאלי יגידו של המלבנים האלה אינו בדיוק השטח שניתחת לעקומה הזאת. זה קרוב, אך זה לא בדיוק, תשנה שגיאה קטנה מאוד. אם זה מדאיג אתכם, אז תעשו שינויים יותר קטנים בנפח. אם אתם רוצים שיהיה יותר קטנים בנפח, בכל שלב הלכן להסיר גולות עוד יותר קטנות. שדבר לחזור למצב האידיאלי של תהליך פורזיסטטי. אם תעשו זאת, הדלטה V האלה יהיו קטנים והמלבנים יהיו... יותר צרים. יהיה לך לבצע יותר שלבי ביניים. בסופו של דבר תגיעו לו נקודה שבה יהיו שינויים אינפינטיסימליים ב-V. בחשבון דיפרנציאלי אנחנו מסמנים את השינויים האינפינטיסימליים האלה כ-DV. תחילים את כל המכפלות של הלחצים בדיביים נקבלים תשתך שמתאחת ל Akuma. כשאנחנו נטגלים על diagram ה P V, נמווים על נקודה הזאת, הימרחקת ועל נפח הזה, הנקודה הזאת, הימרחקת ועל נפח הזה, לשואלים מתחם מהי עבודה שאתה מארח. זה תרחם. נחשף את השדחך שמתאחת ל Akuma הזה. הם לא ת fidem בצורות ניימ. הרשימות ה finansiיה, יכולים לitle מ אסטייה קלה אם רוצים לדעת את המתמטיקה של זה, אם יש לנו את הלחץ של הנפח, אם אתם יכולים לכתוב את הלחץ כפונקציה של הנפח, כשלומדים אלגברה, מדברים על עקומה שהיא y כפונקציה של x. כאן y הוא הלחץ וx הוא הנפח, אז זה הלחץ כפונקציה של הנפח. השטח שמתחת לעקומה הזאת, הוא האינטגרל של הלחץ כפונקציה של הנפח. הגובה בכל נקודה. כפול השינוי הקטן בנפח. אפילו שינוי האינפיניטיסימאלי בנפח. נקח את האינטגרל מהנפח האדחלתי, נפח האדחלתי, עד לנפח הסופי. ננסה做个 זה בימשך. מומח that we're talking about entropy. זה תוצאה ברורה. אם אתם לא יודעים חישובים פונציאליים, קומם זה מבולבלותفهم. יותר מרגיל האינטגרל כלשהו. תتعلموا מזה. אפשר לסתכל זה בתמונה ה-YouTube של הירוד ש아버ד שמעת האסטה השחק נגיד שעושים עבודה על המערכת. עכשיו מוסיפים גולות חזרה. נגיד שהולכים מהכיוון הזה, נגיד שמתחילים ממצב 2, והולכים בכיוון הזה. כיוון קובר. נגיד שהולכים בכיוון הזה, כאן. צייר עוד חצי. צייר כבר מוס מדי. דרך הכי טוב הוא לצייר צייר חדש. זה לחץ, נפח. תעשה זה לחץ, נפח, סרטט שני גרפים. בסדר. הראשון זה לחץ, נפח, לחץ, נפח. התחלנו כאן 1 מכאן ב-2. שלנו דחפה את הבוכנה כלפי מלא. זאת יכולה להיות עקומה או קו ישר, לא משנה כרגע, זה הולך בכיוון הזה. אנחנו יכולים להגיד שהעבודה שהמערכת עשתה, שבל ילחץ כפול לשינוי בנפח, בכל רגע העבודה שהמערכת עשתה היא השטח שניתחת לעקומה. אם נתחיל למצב 2 ונעבור למצב 1, למצב 2 ל-1, מה יקרה? עכשיו אנחנו דוחסים, אם אנחנו הולכים בכיוון ההוא, ואולי אתם חושבים שהעבודה שעשתה המערכת היא עדיין השטח שמתחת לעקומה. אתם קרובים. מה קורה עכשיו? אנחנו דוחסים. עכשיו אנחנו מוסיפים גולות, אנחנו מוסיפים אנרגיה למערכת. זכרו שאם אנחנו עושים זאת העבודה שעשתה המערכת שווה ללחץ כפול הגידול בנפח. עכשיו זה יהיה הלחץ כפול הפחתה בנפח, כשולכים חזרה בכיוון הזה, השטח העבודה שעשתה המערכת, אלא העבודה שנעשתה על המערכת. לסמן את זה בצבע אחר, העבודה שנעשתה על המערכת תהיה בירוק. הוסיף לכם עכשיו עוד רעיון מעניין. זה בעצם רעיון מחתך. חשוב להבין את זה. צייר דיאגרמת PV פשוטה אחרת. נגיד שהתחלנו במצב כלשהו כאן, במצב אחד, אני עובר למצב אחר בתהליך קוויזי סטטי, במעבר קצת מוזר, ומגיע למצב שתיים. זה הולך בכיוון הזה. הנפח גדל. מהי העבודה שעשתה המערכת במקרה זה? זה פשוט, יש שטח שמתחת לעקומה. אני מגיד שאני ממשיך בתהליך וזיסטטי כלשהו. אך בדרך מעבר אחרת. אני עושה משהו אחר. אני לא סתם מוסיף גולות חזרה. דרך החדשה נראית משהו כזה. עד שחוזרים למצב אחד. החיצים האלה חוזרים אחורה. מהי העבודה אני על המערכת? אני לפח קטן, אז העבודה היא היא תחת להקומה השנייה. שטח שמתחת להקומה השנייה היא העבודה שנעשתה על המערכת. מהי סך הכל העבודה שעשתה המערכת במעבר Umm1 למצב 2 ואז חזרה למצב 1. זכרו שזו דיאגרמת לחץ נפח. מהי סך הכל העבודה? העבודה שעשתה המערכת הייתה השטח שמתחת להקומה עקומה ואז נעשתה עליהעבודה מסוימת שהיא השטח שמתחת להקומה אדומה. סך הכל עבודה שעשתה המערכת היא היא סך הכל השטח, פחות השטח האדום. סך הכל העבודה היא בעצם השטח שבתוך הלולאה. איניך הם צריכים חשבון דיפואנציאלי כדי להבין את זה, אלא רק כדי לחשב את השטחים. אני רוצה שתבינו שהשטח בתוך, הלולאה, בתוך הלולאה הזאת, העבודה מה שחשוב הוא, הכיוון שאליו הולכים. היה גידול בנפח ואחר כך הקטנת הנפח. זה מין סוג של תנועה וכיוון מחוגי השעון. זאת העבודה שמערכת עשתה. זה נראה לי דבר יפה. בזה מאוחר יותר כדי ללמוד רעיונות חדשים שמחרויים משתנה המצב. אציג בפניכם רעיון נוסף. זכו שיצאנו מהמצב הזה וחזרנו אליו. משתנה המצב שלנו, הלחץ והנפח משארו אותו דבר. אני רוצה להגיד עוד משהו, שאנחנו נעוסקים מגז עם אידיאלים. ואם האנרגיה הפנימית היא האנרגיה של המערכת, אם אנחנו עושים כל מיני דברים משוגעים וחוזרים חזרה, האנרגיה הפנימית לא השתלטה. האנרגיה הפנימית היא תמיד הדבר בנקודה הזאת. מהו השינוי באנרגיה הפנימית אם את כל המעבר הזה וחזרתי חזרה? זה 0! השינוי שווה ל אם אני עובר מכאן לכאן, אז הייתה לי אנרגיה פנימית אחרת, והשינוי היה ממשי. אך מכיוון שזאת פונקציית מצב, זה לא משנה איך הגעתי לכאן, כל המעבא וחוזר חזרה לכאן, אני בנקודה הזאת בדיאגרמת PV, והאנרגיה הפנימית היא אותו הדבר. אם אני מתחיל הזאת, נקודה, אין שינוי באנרגיה פנימית, נדבר על כך בסרטון הבא. אני עוזב אתכם עכשיו עם ההבנה בקשר לשטחים שמתחת PV.